حلا لكرمهم كما العد الروي والله ابارك بحفل الاصيل ابن الاصيل يا سلام سفر ابراهيم يا همة المجد الطويل ابلج بالمرجله والمكارم محتوي مرحبا ترحب تنرحب ما ترضى ما تربي الله على عز والبأس القوي ما تربي غير الله على عز والبأس القوي ما تزن اخوانك قال لتظل المستحيل كلهم هباء ودون وهداهم علينا سفن اللي ما دريهم ذليل ولا قليل والكرام اللي على الطيب والمجسوي الله كلمه